και όπως όλοι γνωρίζουμε, ο περπατό κρατά. γερά. Ο περπατό κρατάει γερά. Τι και εμμώνυμα. Οι μέρες είναι δύσκολες στο σπίτι, όμως ο περπατό κρατάει γερά. Ο Περπατώ κρατάει γερά και είναι εδώ πέρα για να σας βοηθήσω σε ό,τι χρειαστείτε. Δεν ξέρω πώ. Ε, μου είπαν ότι από το κοντρόλ μου ενημέρωσαν ότι θα πρέπει να πετάχτε μια μπλούζα μπροστά στην την κάμερα ξαφνικά, πώς θα γίνει αυτό, πώ μια μπλούζα, μπορεί να πεταχτεί μπροστά στην κάμερα από μόνη της, χωρίς εγώ, να βάλω το χεράκι μου. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας πω είναι... Μου έχετε λείψει πάρα, μα πάρα πολύ. Ε, και εμένα μου λείψατε. Περιμένω πώς και πώς να σα δω. Ε, μου έχετε λείψει... ...υπερβολικά πολύ. Ε, ελπίζω να τελειώσει σύντομα όλη αυτή η κατάσταση. Μου λείγουν πολύ τα πράγματα που φτιάχναμε και δημιουργούσαμε. Η, προ... η, βο... η βοήθεια που προσφέραμε, την οποία, σα σύλλογος, περπατώ, ακόμα και σε αυτόν τον καιρό, συνεχίζουμε στα όρια του δυνατού να το προσφέρουμε. Ε, οτιδήποτε χρειαστείτε, είμαστε κοντά σα. Ένα μήνα λοιπόν και κάτι στην καραντίνα που η καθημερινότητα για όλου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω πρέπει να σκεφτόμαστε θετικά. Τα δύσκολα έχουν περάσει. Ε, λίγο υπομονή ακόμα και πιστεύω πω σύντομα θα ειδοδοδοθούμε ξανά. Ώστε να μπορέσουμε το καλοκαίρι να απολαύσουμε μαζί τη θάλασσα. Όπω θυμάστε και πέρσι, πήγαμε αρκετέ φορέ και ελπίζω και φέτο να τα καταφέρουμε. Ε, πραγματικά έχουμε εύχομαι να είστε όλοι καλά στην υγεία σα. Σίγουρα με όλα αυτά που περνάμε. Πλύτεται η υγεία μας αυτές τις μέρες και η ψυχική και η σωματική. Είμαστε όλοι μαζί όπως μπορούμε να σας στηρίξουμε. Προσπάθησα να βρω όμορφα πράγματα να κάνω. Τα βρήκαμε τον εαυτό μου. Κάνω τη γυμναστική μου. Φροντίζω να περνώ το χρόνο μου όσο πιο δημιουργικά μπορώ. Δουλεύω από το σπίτι. Ελπίζω να καταφέρουν να ψήσουμε. Και φέτος πολύ φαοί. Μαθαίνω τουρκικά. Είναι ο Πολλές μπίρες. Εγώ πώς περνάω. Μ, με το μικρό εδώ στο σπίτι. Παίζοντας, όπως βλέπετε και πίσω μου. Ε, μαγειρεύοντας. Μαγειρεύω πλέον. Έχω φτάσει τα 300 κιλά. Σε λίγο και να θέλω δεν θα μπορέσω να βγω από το σπίτι. Σας σκέφτομαι πολλές φορές. Άλλες δεν σας σκέφτομαι. Ε, όλα είναι εντάξει, και το ένα και το άλλο και όλα. έχουμε να είστε όλοι καλά. Προσπαθήστε να περάσετε και να απασχολήσετε βασικά το, το μυαλό σας με ενδιαφέροντα πράγματα. έχουμε λοιπόν σε όλα τα μέλη και σε όλους τους ανθρώπους γενικότερα ε, καλή δύναμη, υγεία. Ελπίζω να μας ανακοινώσουν και την τελευταία μέρα που θα βγούμε από αυτό το Γολγοθά. Έφτασε, λοιπόν, ο καιρός που πρέπει να καταλάβουμε πως μία αγκαλιά και ένα χαμόγελο έχουν τη μεγαλύτερη αξία από όλα. Δεν σκεφτόμαστε μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά, γιατί όλο αυτό ε, έχει αντίκτυπο όχι μόνο σε μας, αλλά και στους υπόλοιπους που μπορεί να έρθουμε σε επαφή. Ε, να συνειδητοποιήσουμε το η δεδομένη καραντίνα αυτή που περνάμε για κάποιου άλλου αποτελεί τη ζωή τους όλους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκθέρα έξω, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε τίποτα από όσα είχαμε. Και τώρα είναι η μόνη στιγμή δυστυχώς να το καταλάβουμε. Οπότε, ας βγούμε δυνατότεροι μέσα από αυτό. Να έχουμε όσο λιγότερα θύματα γίνεται και να μην ξεχνάτε ότι μένουμε ενωμένοι. Μένουμε ενωμένα για τα υπόλοιπα. Μένουμε ενωμένε. Να μείνουμε όλοι δυναμικοί και να μην μείνει κανένα καμία και κανένα πίσω σε αυτόν τον εγκλεισμό. τον σαλητονικότητα, μισό λεπτά. Μην ξεχνάτε ότι μένουμε σπίτι. Συνπήρω κόψτε αυτά, ε. Κάποια από αυτά. Σας αγαπώ πολύ. Να προσέχετε. Ό,τι χρειαστείτε, είμαι εδώ. Σας αγαπάω. Και φιλιά πολλά. Τα φιλιά μου. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Σας αγαπώ. Στέλνω τις ευχές μου για το Πάσχα σε όλους. Ελπίζω να το περάσετε καλά. Θέλω να ευχηθώ σε όλους ε, καλές γιορτές. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση, με ευτυχία και υγεία. Και πολλά φιλιά. Άρα.